Не питаєте, навіть не запитуйте. Тут дуже складно було, дуже нервувалися. Очень нервували. Як тільки бабахали, він навіть зразу підбігав і на ручки присився. А десяти лікувалися? О, і в підвалі, і в перегородці просто сиділи, молилися. Дочка, зять, внучка, всі вже зразу виїхали, а сестра залишилася щось. Вони не, не змогла виїхати. Як добиралися сюди? Чи було взагалі складно? Нормально. Як машина не підвела? А з ким сюди приїхали в Запоріжжя? З Дещо і з жінкою. Угу. А, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили евакуюватися? Наскільки там взагалі складна ситуація в Васильівці? Ну Фазитують у Васильівці вже росіяни конкретно вже правують як хочуть там. «Це місце для роботи психолога, вона до даний момент відійшла, тут і, і грошки, яка дитина може сама собі вибрати і може навіть свою коробку зібрати і сюди її покласти, тут у нас є коробки такі». «Цей вагончик нам надала міжнародна організація ЮНІСЕФ для того, щоб розташувалася служба у справах дітей, а також розташувалася дитячий психолог. Тут ми можемо видати дитяче харчування, можемо видати памперси, можемо видати набори, воду, якісь мінімальні продукти саме для дітей. Також на цьому місці ми консультуємо родини з приводу перебування в місті Запоріжжя, поселення та подальшого переміщення. Я – муж, дочка і наша бабушка. Як заходить там обстановку, як все люди а там обстановка как? Не очень. Только засыпаешь, ложись спать, стреляют, обстреливают, непонятно ну, даже куда. А с продуктами туго, с работой туго, цены большие. что там ты? Вообще ничего нету? Вообще ничего нету, да. Просто уже надоело там жить, если честно. Тяжело. Страшно. Страшно. У меня ребенок от каждого выстрела плачет, она держится за уши, она залезает за шкафы, мне ее очень жалко. После того кошмара, что было, трудно что-то сказать. Дом сгорел, две стены осталось, и все. Три подъезда сгорело. Ой, не три, четыре, четыре подъезда сгорело. Вот и Во время стрела дочь наша убежала с, с детьми. Сейчас она нас дышла. Теперь надо еще ехать и ехать. А там маленькую Там